يا هاجسي حضر لي بيوت انجزال ابغى الذي فريد منه نوع الشعر اللي منازلهم على روس الطوال وعلي صوات الحر لا من شهر، حر على انا دور مجال بصيته طيب واصلت سطح القمر بفعل الكرم والجود فعل لا يزال هو الضيف له عنده معزم قدر هي حاجسي حفظي بيوت الجزال بقلبي بفريني مدر جسي حطر ليبيوت انجزال بقلبي دي من نوع الشعر بلي منازلهم على روس الطوار وعلي سوات الحر لا من شهر حر على مدحينا دور مجال سيد فعل الكرم موجود فعل لا يزال، الضيف لها عنده مع السمع قدر، وان الاشقر جاهز بصفر الدلال، لهبل وفاسيره وله صيد وفكه، ولحصيرةٍ تبقى على طول الليام، وتبقى يخلدها من طول النها، البردي ابو حسين الزيزم الرجال، مع الشجاعه والكرم ادها هذا الجنيدي لا وقف هز الجبال والكل ياقف له مع عزل حضار يا هاجس يحضر لي بيوت انجزال بغلي ذي من نوع الشعر منازلهم على روس الطوار وعلي سوات الحر لا منه شهر حر على مدحه صيت وطيف واصلت سطح القمر فعل الكرم والجود فعل لا يزال وضيفنا عنده مع السمع قدر والفن الاشقر جاهز بصفر الدلال يهبل وفاسيره وله صيت وفكه ولحصيرة تبقى على طول الليان وتبقى يخلدها الزمن طول النهار البرد ابو حسين زي زمر رجال و والكرم عدها ومر هذا الجنيدي لا وقف هز الجبال والكل يقف له ما حظ يا هاجسي حضر لي بيت انجزال أبغال في ذي من نوع الشعر اللي منازلهم على روس الطوار وعلي آه سوات الحر لا منه شهر حرنا على مدحينا دور مجال سيد وطيب واصلت سطح القمر فعل الكار عمو الجود فعل لا يزال والضيف لها عنده معزه معقدر والبن الاشقر جاهز بصفر الدلال لهبل وفاصيره ولحصه وذكر ولحصير تبقى على طول اللئام وتبقى يخلد هزم طول الدهر البرد يبو حسين زي الرجال راغى الشجاعه والكرم عدها ومرها لا الجنه دلال وقف هسا الجبل والكل سياقفله معزه لا حضر أنتي أنتي زال غني من بدفع شهر على رصدك عن